Valalom Lipočka rozkvitla Moja pradíročka Že tam ku mne prišla Moja pradíročka Že tam ku mne prišla Že tam ku nej prišla tam čekala